V Petrov Galerii se ve středu 2. září konalo slavnostní předávání výročních cen města Hradec Králové za rok 2019. Zásadní změnou se v letošním ročníku stala nová svěží vizáž některých ocenění a akce se poprvé konala koncem léta. Přeložena byla z jarních měsíců kvůli koronaviru. Jako první byla vyhlášena událost roku. Titul událost roku Hradec Králové v roku 2019 získává... Rekonstrukce a znovu otevření schodiště Bono Publiko. Dámy panu, je, po, vás, obotes, a pánové, poprosíme, aby se Bono Publiko znovu otevřelo. 19. výstavám. Výročí se mu města na vzdálenost roku. Je zástupci marginální technoktoru společnosti Matex SRO a taky vyděšených architekt Jaromý Melík. To jsou architekti, milí partneři. Dámy a pánové, poprosíme, přibudte se k nám. To, že si to lidi zvolili a je to vlastně jejich, uh, jejich demokratická volba, tak to nás opravdu nesmírně těší. Cenu primátora za studentskou tvůrčí práci 2019 si v oborech přírodovědných, technických a zdravotnických odnesl David Astapenko, student Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v oboru chirurgie. Druhou kategorií byly obory humanitní, společenské a pedagogické, kde excelovala Alžběta Dvořáková, studentka Univerzity Hradec Králové oboru grafická tvorba multimédia. Nominovaní studenti, kteří se nestali laureáty ceny, obdrželi medaily města Hradce Králové. Dobré večer, dámy a pánové. Zastupitelstvo statutárního města Hradec Králové uděluje hradeckou sportovní cenu za rok 2019. Tomáši Pečkovi. Tomáš Pečkovi. Tomáš Pečkovi, dámy a pánové, prosím vás o podles. A moc gratulujeme. Děkujeme. Asimovám, jsem <laughs> rád, že můžu reprezentovat Radecká Králové, a požmo Českou republiku a doufám, že se mi takhle nadále bude dařit. A třeba i líp příštím to pju. Díky. Za významný počin na Polykulturním získala výroční cenu s názvem Hradecká muze 2019, inscenace v divadle Drak, zeď a nep, jak jsem vyrůstal za železnou oponou. Já jsem si myslela, že to je Transformers, protože já jsem jako šťastná za to, že v tom hradce Králové žiju, že jsme tak na všichni probojní, protože se toho moc vážím, že se nám dostalo Díky té nominaci nějakého si uznání toho kulturního milie, který tady tvoříme. Cenu Primus Inter Pares město uděluje za výjimečné dlouhodobé výsledky v oblasti kultury, vědy, výchovy a sportu a letos si získala Blanka Vávrová za dlouhodobou speciální pedagogickou činnost a nadstandardní práci s dětmi s mentálním i kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Cenu doktora Františka Ulricha v letošním roce obdržel Jan Petrov, který celoživotně přispíval k rozvoji průmyslu, společenského života a udržení rodinné firmy vyrábějící křídla a pijanina v Hradci Králové. Říkám si, to lásím a ve svých osmdesáti myslím, že je to takový upřímný dar, který si dál ponesu. Během večera předalo vedení města společně se zástupci Králové Hradeckého kraje nový klavír Filharmonii Hradec Králové. Návštěvníci jej poprvé mohou slyšet na slavnostním koncertu 17. září. Upřímně všem blahopřeji, nejenom za sebe, ale za celé vedení města, a přeju jim, aby se jim jejich práci i nadále dařilo a aby nás dále reprezentovali ve světě i v naší republice. Město Hradec Králové udílí výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě již od roku 1993. Ceny, kterých je celkem šest, jsou udělovány na základě návrhu občanů a institucí. Jejich udělování posuzují odborné komise a finálně schvalují zastupitelé města.